بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبد القدوس اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ ناظرین کھیل کے دوران جب محلے کے بچوں میں لڑائی ہو جاتی ہے تو ایک آدھ روز تک ان میں بول چال بند رہتی ہے لیکن انہیں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنے کی اتنی عادت ہو چکی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا اس لیے ایک دو دن کے بعد ہی بچوں کے یہ متحرک گروپ پھر ایک ساتھ کھیلنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جاتے ہیں اور اس موقع پر یہ مشہور جملہ بلند آواز میں کورس کی شکل میں بولا جاتا ہے کہ لڑائی لڑائی معاف کرو اپنا اپنا دل صاف کرو لڑائی لڑائی معاف کرو اپنا اپنا دل صاف کرو کچھ ایسا ہی معاملہ پاکستان اور امریکہ کی دوستی کا بھی ہے پچھلے پچہتر برسوں کے دوران یہ دونوں ممالک کئی بار اکٹھے چلے ہیں اور کئی بار ایک دوسرے سے ناراض ہوئے ہیں لیکن یہاں بھی مسئلہ یہی ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی اکثریت مغربی ممالک اور مشرق وسطیٰ میں روزگار کے لیے مقیم ہے جو سب امریکی اثر و رسوخ کا خطہ ہے اور ملکی معیشت انہی اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے بھجوائے جانے والے اربوں ڈالر سے چلتی ہے دوسری طرف پاکستان اپنی ناکام معاشی پالیسیوں کی وجہ سے آئی ایم ایف کے چنگل میں بھی پھنسا ہوا ہے اور آئی ایم ایف کا مائی باپ بھی امریکہ ہے ادھر امریکہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جنوبی ایشیا سینٹرل ایشیا اور مشرق وسطیٰ یعنی دنیا کے تین اہم ترین خطوں میں اپنے اسٹریٹجک مفادات کے لیے اسے پاکستان اور پاک فوج کی ضرورت ہے اور اس کے پاس بھی اس کا کوئی متبادل نہیں یوں اصل حقیقت یہ ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کی مجبوری بنے ہوئے ہیں نو سال تک آرمی چیف رہنے کی خواہش میں جنرل باجوہ نے کپتان کو امریکہ سے لڑوا کر جو گھناؤنی سازش کی تھی اس کا راز فاش ہونے کے بعد واشنگٹن میں عمران خان کے لیے دوبارہ نرم گوشہ پیدا ہو چکا ہے۔ انتہائی ذمہ دار ذرائع کا کہنا ہے کہ کپتان نے وائس آف امریکہ کو اپنے تازہ ترین انٹرویو میں جنرل باجوا کی سازش کو کھل کر بینکاب کرتے ہوئے آئندہ کے لیے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات کا جو واضح اشارہ دیا ہے اس کے پسے پردہ پاکستان کے دیرینہ دوست ممالک سعودی عرب اور چین کی کاوشیں شامل ہیں امریکہ چین اور سعودی عرب کے پاکستان میں جو اسٹیکس ہیں ان کی وجہ سے ان تینوں ممالک کی خواہش ہے کہ پاکستان میں ایک مستحکم حکومت ہو اور اسے عوام کی بڑے پیمانے پر حمایت بھی حاصل ہو اس لیے موجودہ حالات میں امریکہ کے پاس عمران خان کے ساتھ صلح کے سوا کوئی چارہ کار بھی نہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ چین اور سعودی عرب کی طرف سے خان سے رابطہ کر کے انہیں مخلصانہ مشورہ دیا گیا کہ وہ امریکہ کے بارے میں اپنے جذبات میں نرمی اور مثبت تبدیلی لائیں اور خان نے اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے حکمت عملی بنائی اور پھر شہزادہ محمد بن سلمان اور جنرل راہیل شریف کے ذریعے پس پردہ مذاکرات شروع ہو گئے ٹریک مذاکرات کی کامیابی کے بعد وائس آف امریکہ کے ذمہ لگایا گیا کہ وہ خان کا انٹرویو کرے اور خان نے امریکہ کے بارے میں اپنے مثبت جذبات کا اظہار کر کے اپنی طرف سے ان مذاکرات کی کامیابی کا واضح اشارہ دے دیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ چین اور سعودی عرب کی سالسی میں ہونے والے ان مذاکرات کی کامیابی کے لیے متحدہ عرب امارات اور افغانستان کی طالبان حکومت نے بھی مثبت اشارے دیئے اور یہ تیپ آیا ہے کہ پاکستان میں عام انتخابات اگلے مالی سال کا بجٹ منظور ہونے کے بعد جولائی میں منقض ہوں گے اور امریکہ سمیت پاکستان کے تمام دوست ممالک ان انتخابات میں خان کی متوقع دو تہائی اکثریت کو خوش دلی سے قبول کرتے ہوئے اگلے پانچ سال نئی حکومت سے بھرپور تعاون کریں گے ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیلائیکن دبا دیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں